جی اِسی کرنے نہ جی کہ سرکار داڑھی رکھان لگے جی اِسی دکان تے بہنا ہوں جی طرح طرح کے گاہک آدھے سو جھوٹ بولنا گالاں سو گالہ کھڑنیاں جی پھر اگوں نے سانو کہ سرکار داڑھی رکھی ہے گٹھ جی منہ دے تو جھوٹ بولی جانے جی سان پھر سرکار شرم آدھی ہے تو پھر میں آگے سے کہتا ہوں یہی تو بات ہے داڑھی رکھو گے ایک دن دو دن تین دن چار دن پانچویں دن شرم آ جائے گی کہ یار غلط کام نہیں کرنا پانچویں دن عقل آ جائے گی کہ جھوٹ بول کر سودا نہیں بیچنا نہیں جی سرکار پہلے خود نو صحیح کر لیے پھر دڑی رکھا گی اپنے عمل ٹھیک کر لیے پھر دڑی رکھانگے یار تو تاڑھی رکھ داڑی سب کو صحیح کروا دے گی تیرا تو بزرگ کہہ لگے سنگیا یہ کھ رکھ لے اگوں نے سوال کیا سرکار ہونا کی ہے تو بزرگ کہہ لگے کہ یہ کھ رکھ ل